Ušiť jedno plačúk za mu robak dala. Daj ho, milá, daj ho, daj ho odmurovať. Budeme ešte dvojou nadalej ľubovať. Budeme ešte dvojou nadalej ľubovať. Samotné mi rodi, takú prajírku ma sama za mnou chodí. Čeniam Chceš, že staré